Та косив батько, бачко, я. Дай ве косе ле солов'я. Співаю саду дю. Канарею роман кози дам тая же Катерина за гриба, на воду тяга, Ой Гриця, шапка до лиця, люблю Гриця, Гриця молодця Та прийди Грицю у неділю Та дам сорочку, житанко й бєлу Соловею садою даю Канарею Шаров, мангоз, гавкав'яже Катерина Загріва, Грицько, Волина Пува Ой, мамо, люблю гриця, гриць на коне кувертиць, Гриця шапка до люблю реця молодця. Та прийде грицю понеділок, та підемо разом по Соловею саду дюхатю, канарею, шкаром мангозю, гавкар'я жекати. Сковоліна куба на ой, мамо, люблю риця, грізна, коне, купити, зариця, шапка, долиця, люблю риця, молодця, та приєгрицю второк, та й зяжемо сна п'єсторох, салавею садові. Косить я вже Катерина загріба Рецько волі на кубаха, на воду тяга ой, мамо, люблю риця, рець, на не гумертиця, риця